Найчастіше зустрічається заліза бетонна колона прямокутного перетину, рідше круглого. А чи зустрічали ви колону трикутного перетину? Чи має вона право на життя? Ну, має, а чого ні? Має, просто що це зв'язано з тим, що вища її трудойомкість виготовлення, ось а при роботі на згіб вона гірше працює. Ну, там, скажімо так. Дуже часто колони, вони мають е, симетричне зусилля. Тобто вітер може бути зліва направо, справа на ліво. Наприклад, так, якщо ми колону даємо мою. Якщо ми колону, якщо центрально жату, вона може втратити устойчивість ось сюди, а може ось сюди, а може ось в цьому напрямку або в перпендикулярному колісту Тобто якщо подивимось зверху, то вона може Во всі боки потеряти цю устойчивість. Тому е сечення, як правило, береться симетрично. А якщо це трикутник, ну, його важко назвати симетричним. Згодні? Тобто, наприклад, е ми робимо з вами розрахунок на потерю устойчивості. В цьому випадку момент інерції один, в цьому інший, в цьому ще один. Ну, тут, тут же симетрично. Де? Тобто три разних. Ну, якщо по розрахунку можна зробити, ну окей, можна, наприклад, достатньо такої круглої колони, а ви зробите ось таку трикутну. Ну, буде працювати? Ну, звісно, буде. Буде, ну, просто це не зовсім раціонально. Ваще виставити опалубку, важче армування. Тому що ця кругла колона, її на станку спіраль зробили, прутки повставляли і все, і круга готова. Стандартна опалубка має стандартні розміри, її на болтах стягнули, і вкинули каркас і забетонували, все. Тобто це тільки-ліше питання кількості трудозатрат. Але якщо потрібно, вам трикутна по замислу, по естетиці, ну чого ж ні, може бути, звісно. Хочешь звездочку ругать?